يتحمل على الإصابة اليوم ويلعب هذه المباراه رفقة اللعب لهم سند والفني بعد رحيل جواد اليميق عجب عانا كثيرا في محوى الخطة دفاع لكن مع قدوم سند انور فلي نظن المشاهير <سؤال> كثيره تتغير في خط دفاع الرجاء <سؤال> بالخصوص <سؤال> رجاء يتوفر اليوم <سؤال> على واحد من الاوفياء <سؤال> لاعب بقيمه عمر بن طاهر الايمن المبدع واحد من افضل اللاعبين الجدول في البطوله الوطنيه وفي المنافسات الوطنيه مشات قرار جديد من المشهد من الطرف الايمن لسريع واتزام الذي يبحث بدور عن فرض اداء وفرض شخصيته في هذه المباراه إدخات وسط سريع واتسان كورة من راكيلي فاس لإبراهيمان ياسي رجاء مير في خط الديفان سرد الوفيلي <تصفيق> إبراهيمان ياسي لراجا موبيدي موبيدي الذي غاب عن الرجاء لمدة ليست بالعيده غاب لاسابيع كثيره عن الرجاء لكن خوان كارلوس جريدو عرف قيمة ومكانته وشخصية وقيمه مضافه لمابيني في خط الرجاء صعيب يكون عندك مابيني متواضع خوان كارلوس غاريدو المبدع مبدع فكر عالي هذا باهي باهي لاعب مبدع في خط الرجاء مع مرور سنوات سيكون له شأن كبير في البطوله الوطنيه وفي المنتخبات الوطنيه لكرة القدم بكل امانه وبكل صدق صعيب يتجاوب مع ضرورة مع فكرة المدربين وفلسفة المدربين خصوصا في القطاع الوسطى عنده ابداع ابداعي ما قيمة قباله ضربة خطارة جميلة رجاء هو الذي يضرب مع فريق المباراة عكس ما كان متوقع يمكن يتوقع على انه سريع واتساب هو الذي سيضغط في الدقيقة الأولى من هذه المباراة خطا في منطقه الجزاء ياسين ايبرهيداليا سي 30 سنه اللاعب السنغالي توصل الكره الجديد ليبرهيديا ياسين الضوير القامه الطول فارع لهذا يعني الرجل السنغالي 30 سنه ابن إيه داكار يلعب كمدافع اوسط كلاعب خط وسط دفاعي في دول كثيره صار وجواد من نوسي لوريل بعد لعب بطوله البطوله السويسريه تذكر في مشاط الزاراكس لعب في ابولون ناسيونال فوبرسي مشا لازربيجان مع انتر باكو مع ايفي كابالا لعب في الدوري الروسي مع نادي بوردوغيا سارسك لعب في روماني مع كونغورديا تشيشنا لعب في الهند نعم اطلبوا كره القدم روح في الصين تجاوز في الهند لعب حتى في الهند منها للبطوله الوطنيه في ملعب الوطني سراجان هذا هو هذا الاردو ايضا ياسين ضربة خطارة جوية في <تصفيق> منطقة الجزاء مربعة من طرف دفاع سريع واتساب تصالح بلال دندا جاء برجل رجاء لتوصية من بلال طير ابن رجاء الذي مدرب بلال تمارة وينصح فتحي جمال بنظرة التعاقد مع اللاعب الذي يشغل مهمة مدافع ايسر بلال دندا كرة من سناد الورفالي تصل في محور خط الدفاع بدر بنون عبد الرحيم الشاكر ثلاثي خط دفاع الرجاء في هذه المباراه سند الوالد عبد الرحيم الشاكر يلعب ك ستوبر كمحور خط الدفاع اليوم ومع بدر بنون تصل الكره من جديد ابراهيم الياسين ياسين ياسين ياسين وصلت الكره لمحسن تتحول من جديد السريع السريع يا ساده الذي يبحث اليوم على ان يتحدث لغه الابداع في المباراه مشات كره رحيمي اوووو سد الكره ما مشاتش بعيده عندما الحارس محمد عقيل تمضي الدقيقه الاولى من هذه المباراه 11 دقيقه مضت والنتيجه 0 0 في انتظار الهدف الاول الذي سيومين أمامنا طريق لمتابعة المباراة التي نتغنى جميعا بين سريع وقصب الرجاء شخصيا أتفاعل مع صيحات المناصرين مع الجمهور الذي يتابع هذه المباراة مع من يتغنون بتاريخ السريع وبماضي تاريخ لرجاء في مباراة اليوم عمر بطير شبكورت المبيدي مبيدي تأخذ كرة المبيدي مشا مبيدي ويتحسر على ضربه الخطأ اللاعب الكومبولي لاعب, لاعب فيتا كلوب السابق الذي لعب لنادي الرئيس فاكسي ومشى في حاله تجرس لنادي انياب ابا سيواجه في المباراه النهائيه الطرف الاقرب لمواجهته ونراعي فيتا كلوب ممثل الكومبو الديمقراطي الوحيد في المنافسات الافريقيه بعد مغامره كوبي سومازيمبي لمنافسات دوري ابطال افريقيا على يد من؟ على يد برينيرو اغوستو أندية الصوره التي تكبر في الكرة الافريقيه وتكون مكانا لها بين الكبار كره العمر مطيب وطيب القطار ممتاز، عمر يا عمر عمر يا عمر نعم لنتحسن على ضربه خطا للرشاء صعيبه شويه على سريع ورسام جواهير سريعه التي تتفاعل اليوم مع المباراه وتتغنى بمضيها 27 حكاية بدات التركيز عليها ضوات الحقيقه ما عرفات دخلنا سي معاذاني يا ربي عالي شباييه تتغنى بشعار فارس سريع واتسان الذي تاسس بدايات عشرينيات القرن الماضي ويبحث عن بلوغ المباراه الدور القسم النهائي لثاني مره في تاريخ وسعود لتركه القصه بارطاجيو الدراري اللايف بارطاجيو اللايف جميله بارطاجيو اللايف ربيت ان شاء الله كرة في منطقة الجزاء، وما بعدها كانت صعيبة شوية، الكرة الماضية لرجاء عبد الرحيم باكي يتدخل بعد الخطورة، أبرز اخطر الفرصة في المباراة، حسينا فيها بشوية خطورة للرجاء في سريع والزام جراكان أن يودد الهدف الاول لسريع الغزز بعد مجهود فردي خرافي كان في الكره الماضيه ضربه زاويه رجويه لبير بهي وعمر في امام التغطيه بكر اسماء حاضر في منطقه منطقه جزاء سريع والزام كره في منطقه الجزاء فاذر بنون كامل كامل كامل كامل كامل كريم و هدف رجوي من كره التابيده جالنا من السقوط و لطبجات و ساعدونا من هذه على اعصابه اليوم في مدينه ورسب وفي في البلدي جمهور و وكل و المتداخلين في اللعبه ليجدوا جوابا للسؤال لي الذي يطرح اليوم من سيحظى بمكان مربوط في مربع الكبار الكره في منطقه الجزاء تدخل عقيد تتحول لسريع واتساب عكس نجمه ديرا ديرا الاوروبي المبدع هذا هو سيناريست تالق لاعب سريع واتساب في البطوله الوطنيه في ملف الكاس اتضح الامور بعد اسئله كثيره محيره فعلا وجوده في هذه بين عم المباراه بين رجاء وسريع واتساب رجاء نعم يتحكم في ايقاع المباراه سريع واتساب من بقدره لاعبيه على تسجيل هدف من خلال ارتداد السريع والتحول من تاديه الادوار الدفاعيه لتاديه الادوار النجوميه التي يتقنها كثيرا لاعب من خيمة الكراه لا مبدع من قيمة المدرب هذه من الطرف الأيمن المدرب لسرير الواتساب سرير الواتساب الذي يبحث عن في هذه المباراة عن مباراة لا تقدر عن صفر حلول مباراة مباراة سهلة على الشاغل لسرير على جميعا أنها بسيطة لكنها ستصنع الفريق اليوم سفيان رحيمي وتدخل دفاع سريع كره فيها تلبس رجميه عام 1984 وجه سريع واتساب رشا في ملعب الابشيبو في مدينه الظهر البيضاء والمباراه تنتهي 0-0 بعدها بدايه قليله وجه رشا سريع في مدينه وكان التفوق تفوقت 1 لما استشهد رشيد نجم بهدفين للرشا في مباراه تاريخيه عبر بها السريع نحو مباراة الدورة الأسبانية وكان اللي كان مدربها هذاك هو الذي كان عميدا ولاعبا ومدربا وكيف كانت بسيطة وكانت آه كانت قليلة و بزاف خلات العميد واللاعب يكون مدرب سريع وماد ذلك حسب الرجاء الذي كان يقود واحد من عظماء كرة القدم الوطنية اللي ال وسجل أول هدف مونديالي، أول هدف للمنتخب الوطني في مونديال كأس العالم عام 1970 لما واجهنا رفاق بياس واجهنا منتخبات كبيرة آنذاك ضربة سر لك الرجاء صعود بدر بانون ورفاقه وزملاؤه في منطقة الجزاء يلعب وفي النهاية دفاع سريع واتسام ينتهي دلك الموقف تتحول الكرة من الجانب الرجوي ديندا ميلور ديندا كرة لسريع واتسام خطأ الحكم هذا المرة يتوقف في كل ضربة خطأ سريع الذي كان عنده جيل ذهبي من اللاعبين القصة لا تقتصر <تصفيق> <تصفيق> على معطيات قليلة على ما يقع اليوم بل ترتبط بمعطيات تاريخية لكرة محسن ياجور سريع انذاك لما كان عنده حارس مرمى ممتاز اسمه احمد الماجي التاريخ يحفظ اسماء كميلي والوراق وسمير الواجب الفرد وبيتشو وقاسم تهوير ومصطفى الزيالي وعدد من اللاعبين المرموقين الذين حملوا قميص سريع واتساب أن انذاك المباراة تتطور نصف النهائي تتجدد الحكايه مره اخرى هل سيرد دينا الرجاء سريع واتساب دينا الخساره عام 1984 ودينا الخساره الموسم الماضي في البطوله الوطنيه لما سقط النصور في هذا الملعب 3-1 أمام سريع وقصم أمامه السريع سيواصل مسلسل انتصارات بقياده قيادة المصري السريع طارق مصطفى العالمين طارق مصطفى يرتبط تاريخيا البعض أنه علاقة كبيرة جيدة اشتغل لكن ويعشق كثيرا اسم المرحوم محمود الجوهري الذي قاد منتخب مصر للفوز من بكان عام 1998 في واغادوغو وفي غوموديولاسو في بوركينا فاس ذاك حاضر طارق لبيب نجم للمنتخب المصري مع احمد حسن ومع الاخوين حسام وابراهيم حسن, حسن وهذه خشبه وعدد سمير كرمونه اتذكر ذلك الجيل الذي قهرناه بهدف المميز مصطفى حجي بضربه مقصيه رائعه في مرمى المنتخب المصري والحارس نادر الصيد كرة اليساري في كل مريت، الذي لم تمنحه فرصة كاملة في أولمبيك ليبيا، أولمبيك ليبيا الذي يلحق اليوم على ضي الأيسر، كان عنده هذا اللاعب لشهور ما فرصته اليوم يتألق فرصة تسريع واتساب هي والصبر لكل الأشياء لازم تكون حاضرة في فكرة فكرة المدرب مشات كرة سريعة ماتزان المباراة اللي 0 الكرة من جديد سفيان تصل يجور يجور الوحده اليوم في خط أكثر خبرة في خط هجوم رجاء تصل الكرة بهي ابن وزمور الجميل الذي تألق بقميص شباب واليوم يحمل قميص النسور بهي. نعم عنده كاريزما وعنده شخصيه في خط الوسط تحصيل الكره لمحور خط الدفاع البطر بلون للطرف الايسر لليني سند الوالفردي اااا والكره في تماسي سريع وصل توضيح توت ساعه من المباراه والنتيجه كمان خطرتكم يا ساده يا كرام يا من تتابعون القمه الكرويه بين سريع ورجاء سفر سفر في اعتبار ان تتابع في انتظار أن يكون عندنا لاعب عنده بعض نظر في هذه المباراه يسجل هدف سيقلب المباراه راسا على عقب يخلينا نشوفه المباراه اللي شميلة عبد رحيم شاكر مباراة صعبة وكفر ضربة سعيدة رجاء دربة سعيدة دربة عنده ما شديد صورة تحسن البنون حسنة نصف الفرص هدف حفيدي ريزكري حدرف نعم يمين إيه محمود بن خليفه نعم لكن الكلمه الفاسره قد تكون احد المدافعين ادره الاول والياسي في منطقه الجزاء السريع كره في منطقه الجزاء كره <تصفيق> والله هدف ان شاء الله يوم المباريات جميعا قلت لكم نعم عندنا نعم نعم جاب جت نعم من بدأ البلون لنا نسجل لنا نقرأ ونفدي المبارا. تصبح النتيجه واحد سفر 1 1-0 قلت انه كان هناك إصرار، بسم الله عم يكون عنده إصرار مع لاعب آخر بدر بنون. كان يتحيل الصفر صفر فرصه ويسجل هدف جميل للرجاء من كرة ثابتة بدر بنون. الأسيس قدام ما الكرة براسه، ويسجل الهدف الأول في المباراة، تصبح النتيجة 1-0 اللاعب الذي كانت تاحوم شكوك حول مشاركته في هذه المباراه هو من يسجل الهدف امام سريع منظم بنشوف المباراه مختلفه بنشوف المباراه مختلفه على ما تبعناه في الدقائق التسع الاولى هذه المباراه سريع سيمر بسرعه قصوى ضغط على هدف التعادل ونجح في حسم النتيجه وتسجيل هدف اخر في هذه المباراه امام سريع منصور جمهور الرجاء تتغنى اليوم بماضينا فيها في المدرجات تدعم باركور غدي تعني هذا باركور ما نسمح فيه هذا فالور جمهور ليفر فيها دي جوار الرجاء آه اليوم يضحي كل شيء لمسانده النادي في المباراه امام مسارع وازام رايه مرفوعه بحاله تسلم المونالي ليسجل لا لا حتى ولو سجل كانت رايه مرفوعه من طرف الحكم المساعد مضران الغممان رجع وسريع عوض 24 دقيقة والنتيجة نفسها في نصور الخبر قراء من بنون في البطولة الوطنية غدر مالون كرة من سليم كرة من قيمة غدر مالون وزاد مليون فريق وما نساوش خبرة كبيرة للاعب من قيمة عبد الرحيم شكير الذي ركب من التجارب ما يكفي في البطولة الوطنية وفي المنافسات الوطنية مع الجيش الملكي وهو يحمل اليوم خميس رجاء برصيد وزاد كبير كبير بزاد كرة من سليم كرة في تماسي سريع وزاد تعود كرة في خط دفاع يسري على واتساب وراء الحبور اللاعب السابق للرجاء الذي يحمل اليوم قميص سري واتساب كرة من عمر بوطيب تتحول من الطرف الايسر جراب تركان تريكان والنزير خسر من الطرف لسريع واتساب كره عرضيه لسريع وتدخل من ليدا مشات صلاح الدين باهي باهي يلعب كرته باهي باهي باهي والكره ضربت خطا باشاره من الحكم حكم مباراه اليوم السيد عادل زراق الخطا الذي ارتكب على مراى ومسمع من حكم مباراه اليوم الذي يبحث عن قياده المباراه الى بر الامان الاشواء وشعرنا في ملعب البلدي لمدينة الحماس حماس رهيب اليوم في مباراة السريع والرجاء سريع اللي خلينا نشوفه نادي متكامل نادي صعيب تفوز عليه لا في البطولة الوطنية وفي نفسات الكاس ومن السكرار التكوية الذي ميز الفريق السنوات الأخيرة في أربع سنوات ربما. مدربين سهير كان عندهم دربهم في من بعد البكاري قادهم للقسم الوطني الاول بعد جطارق مصطفى وهذا صعب لشهور قديده ربما في ثلاث سنوات ثلاث مدربين هذا الاستقرار التقني الذي يضعنا اليوم امام فريق قادر على مشابهه كره عام في المنافسات الوطنيه الفريق الذي يدين ليونسو كهداف وللإيفواريين فرانك وكاي وما ننساوش أيضا وزراء قاسم وعدد من اللاعبين لي للقسم الوطني الثاني قبل ما لاعبين من أبناء الرجاء السابقين سان موردينو وحمور ولود خانوني وعدد آخر من اللاعبين اللي الفريق في العبور في أمان للقسم الوطني الأول للدوري الإحترافي الكرة من عمر بنون صرختي بي يلعب الكره لسندل والفندي تسلل جابوني لكنها والكره تتجاوز خط تمس يسري واتسون طيب مصطفى عليا يعني حميدا صعوبة هذه المباراه صعوبه تدبير المباراه امام الخبب الاسباني كارلوس غاريدو الذي يبدو اكثر هدوءا في التدبيري هذه المباراة مارك كارلوس غاريدو المدرب الإسباني الذي يواجه موجة من الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، أيام قليلة قبل مواجهة أنيامبا، ونعرف جميعاً الظروف التي واجهت رشاد في تنقله لآبا، قبلها كان في بورتاركور، أين كان يستقر قبل تحوله مدينة آبا، مدينة فريق أنيامبا، المدينة التي يمثلها نادي أنيامبا، الذي يتم واحد من أبرز ومن أعرق النوادي في نيجيريا. فيش عليك الظروف التي توشى فيها محاولة في نير بوداد جاهد باعتبار ذاتي منطقة صعبة التداريس، ظروفها صعبة وصعبة بزاف. بالتالي شخصيا من كل الا رفع القبعة على رشاد لما عاد بانتصار ثانين بهدف الموهوب المبدع عبد إلى حافظي الذي اه كفى أو تمت مكافأته تمت مكافاته من طرف انفي رونار ل لإه... لدى للمباراه المقبله امام جسور القمر تعود الكره من جديد سارع واتساب كره لواتساب في منطقه الجزاء تتحول من جديد راجوية من مولر لانديندا اللاعب الجابوني الذي يؤدي بشكل محترم في النصف ساعه الاولى من هذه المباراه من في تطويله مع عواده مرو في دوره الدرجة الثانيه قبل لقاء اليوم لرجاء غيران جده واحد من جهود الكابو تتحول الكره لمبيدي مبيدي يبحث عن استخلاص الكره عن افتكاك الكره كلكم ان مسؤوليه كبيره تنتظرها النادي الجامكو ان ####شت كرة سند نورفيرلي كونطرال مونتاز في لعبة خط دفاع سند نورفيرلي لاعب الليبي حكام يكون واسم اللاعب إيش خطا رجعها سند نورفيرلي مشت من جديد عبر الخيط بالربح... في منطقة الجزاء نولي الديدنايا وباع الكرة تعود من جديد لبرباء رباح يبحث عن الحل في منطقة الجزاء وأنا أساس سميتي على في المكان والسماء المناسبين لي الخطر تتحول الكرة من جديد حيمور مشات لمابيني رجع حيبور مشات عن سليب تصل من جديد للمبدع ديارا تفتكر الكرة صراع رهيب في خط الوسط كرة ممتازة جميع بلغتي <تصفيق> سميتو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو بطاقة حاضرة من طرف حكمنا بالمباراة ومن بتاع المشكلة نعم صادق لحسنية كبير الذي ارتكب خطا في شوية خشونة على سفيان رحيمي رحيمي الذي تربح انا وعشق النادي ولا اجد حرجا في التحدث وفي وصف رجل استثنائي في تاريخ العجل. لا لطالما نتحدث عن المؤثر والمربي واللاعب والمسير لكن آه ربما لا نولي آه اهتماما اكبر لعناصر تتدخل في اللعبه يعني لنوعيه من الاشخاص التي تشغل في الخفاء. الحاج لسنوات اشتغل في الرجاء هو الامتعه حامل الامتعه هو العلبه السوداء لمختلف النوادي الوطنيه واقرب من اللاعبين يوسف سفري النجم السابق لنادي كوفنتري بالدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم صعيبه كتلعب في الدوري الانجليزي وتفرق في الدوري الانجليزي ما من اجمل الاهداف في تاريخ البرماليغ يوسف سفري نجم نجوم الرجاء في التسعينيات القرن الماضي خليو التاريخ شويه رجعوا للمباراه رجعوا للواقع سليف كوريمالي تصل كرة لديارا وتدخل عبد الرحيم شاكي لابعاد الكرة في تمس سير الواتساب كرة من ديارا سليف يا سليف سليف يا سليف كرة في القائمة الثانية وتدخل الحارس أنا ساسميتي كرة تجاوزت خط المرمى أنا بعدما توجى بلقب كأس الكونفدرالية رفقة المعلم الفاسي رفقة المدرب الكبير شيباطاوسي يرغب في إضافة كأس أخرى أتذكر من ادا اداء بطوليا امام ممثلي كره القدم التونسيه ونبحث اليوم عن مواصله المسير في كره في منطقه الجزاء بوضع من دفاع المجال تتحول من جديد لوتس هذا المره شط محسن يجور يجور يعشق يجور يعصب المساحه يجور شش راضوا راضطنوا في الكره الماضيه وتضيع النقطه الكره كما باش يلعب على العشب الاصطناعي اليوم أمام سريع ومتزن تتحول كرميا شديد بلاي ريمار مونتزير لسريع واتسلم المتابعة من بدر بنون يوصل الكرة على ناس زنيتي اصابة سفيان الراحيمي اصابة للمرة الثانية سفيان الراحيمي اللي تعرض للخشونة في الكرة الماضية ويواصل المباراة بروفا رشاد صوفيا ابراهيمي كان تدخل في الكره الماضيه يعني غير التدخل الاول حق صوفيا الرحيمي المباراه متواصله يا سلام يا كرام والنتيجه كامله امامكم 33 دقيقه من اللعب الوصول الخضر يحلقون بهدف ثمين في الجوله الاولى من هذه المباراه امام سريع النتيجه هدف لصفر هدف ثمين للرجاء في الجوله الاولى طارق مصطفى لبيب بعدين ما اتصل بيها من فاميلي حسن الرطافي المعلومة التاريخيه تؤكد ان الحاج علي والذي من جاء برشا اللي جاء بظلمي المرحوم ظلمي الكبير ظلمي المايسترو ظلمي اللي رشا يعني رجل عنده بعض نظر ماشي ظلمي بل عدد كبير من اللاعبين الرجاء كانوا عنده ناس شخصيا تعرفت على المرحوم على بالبدالي من خلال رامورتاجات سابقة الناس اللي كان عندهم على النظر رجاء اليوم يبحث عن الهوية من جديد على الإدانتيتي اللي خلاته واحد من أقوى اللوادي في القارة الإفريقية لاعبين اللي عندهم شوفة اللي عندهم كيف ما قلت بعد نظر عندهم حدث عندهم رؤية ثاقبه تخليهم يشوفوا مشروع اللاعب النجم في كرة القدم الوطنية اسماء عند قيمه الرجاء يوم امس الذي اشرى على اعاده هيكله مركز تكوين قدم جيل ممتاز من اللاعبين منهم عمر بوطيب نعم ومنهم بن حليم ومنهم بدر بنون مركز تكوين الرجاء مع رئيس جديد خلاه وأعاده للنور خلانا نشوف من جديد مركز تكوين خاص بنادي من قيمه الرجاء هذا الخصم خاص بالواليده الوطنيه لازم الاستثمار في الفئات السنيه في التكوين يوم سلام حتى هو نادي مكون نادي آه يشتغل على مستوى التكوين آه مع آه آه عدد من الاطن منهم الكبير الله حدومي ومنكم من لا يعرف حدومي نجم هجوم نادي اولبي فرق الذي قاده لتتويج بكاس آه الكؤوس العربيه في العاصمه العمي الاردنيه عمان في مباراه تاريخيه للمستشفى العربي حبابي اهداف جميله انذاك حدومي واحد من كبار كرة القدم الوطنية ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مشت كرة جوية، كرة في تامس. ديتجارا رقم ثمانية، تسير كرة سليم كوريباني، الغير الأيسر، يعاد توزيع على الأدوار من القدم بلاعبين باربون ديزيل، تعود كرة من الجميع ديال سريع واتساب، الخطأ الخطأ قد يكون مكلفا اليوم. حيبوروا محمد عقيد والكرة في تامس. لينادي راجا. ولا تزد صعوبه مخطئ من يظن ان الامور قد حسمت في مباراة رجاء وسريع واتساب سيسرد الكثير من الحكايه والاسرار ستسرد على مسامعكم في هذه المباراه بين السريع ونادي رجاء رياضي لا شيء حسم بعد الرجاء يحقق خطوة مهمة اليوم خطوة في مشوار الألف ميل لكن المشوار متواصل وأسرار كثيرة سنكتشفها خلال الجولة الثانية من هذه المباراة في حوار تكسيكي من مستوى عالي جدا بين طارق مصطفى لبيب ممثل كرة القدم المصرية والإسباني خوان كارلوس غاريدو المدرب الإسباني الذي لم يحقق الإجماع في يوم من الأيام لكنه يشتغل في صمت ويحقق نتائج مبهرة في كرة هنا لما تكون ثقة تمنح للمدرب أه نتائج جيتشي جي. يشد كرة من جيجي مابيدي الذي يشبه كثير جيتشي جي أوكوشا اللي أه في المصحف المباراة كرة من المحسن الياجور فاسيلي مابيدي يبحث عن كرة من القدم باهي، مش بورتو لمبيدي لي ليمابيدي، كرة في منطقة الجسام، ومع هذا للدفاع السريع ماتسام، مازال الكرة الرجوية، الكرة تسدد من إبراهيمان ياسين. إبراهيمان ياسين في خط الوسط، اللاعب السنغالي بين نق وجسر، اللاعب تجده في يوم الأيام يقدم مباراة كبيرة، في يوم آخر تجده في مستوى متواضع، مازال ااا أه... مشيت شتاتو رفقة الرجاء فقط الرصاصة ديال المغرب الرياسي السريع عامل السيناريو مشات كرة سريع واتساب المدرب الورفلي والكرة ضربة زاوية يقول حكم المباراة لمصلحة سريع واتساب. آلاف الحناشر تصرخ على صوتها تساند وتدعم وتدفع باللاعبين لتقديم أفضل ما اليوم مشات ضربة مرمى للحارس أنا اعتبر حراس مر البطوله الوطنيه يعني عدد كبير من الحراس المتعلقين في البطوله الوطنيه خلال السنوات الاخيره مش مكانتهم في المنتخبات الوطنيه بخصوص المنتخب الاول <تصفيق> تذكر سويد العروبي لما قاد الميدان اللي تتوش بلا دوري ابطال افريقيا ما كانش حاضر في تشكيل المنتخب على اساس اللي تيمروا منتخبنا كل يوم ما حضرش وشاف كره صوفيا رحيمي رحيمي يا رحيمي انطلاقه مبيدي كره تعطلتي تعطلتي تعطلتي وتعطلتي بزاف كره المحسن ياجور ياجور حاول يراوغ وتدخل عوده موافقه لدفاع سريع واتساب لانعاد البطوله عبر المرور السليم كوليبالي سريع واتساب لازم شويه نشوف ثلاثه لازم لاعب عنده حسن تنمية لاجبات الخطة الوسطة لعم يعني عنده شجاعة وعنده قيمة مضافة الخطة الوسطة من يحير وجميع كرة من عمر بطير تتحول إلى جديد بين بل قدم بلير تيركام بونزير كرة البدالي البدالي همشى البدالي وحده البدالي حاول راوك ريسر وتدخل فاندر من دون خطأ في الكره الماضيه يتدخل لإبعاد والكره في لرجاء اليوم نهايه في جولته الاولى والنتيجه 3-0 لرجاء الجوله الاولى مشات كرة ابراهيم ياسين عمر بوطيب والكرة في التماس لسريع واتساب كرة في كوليماني موراد حايبور بلير تريكا مونديزير مونديزير والرغبة كبيرة اليوم سريع واتساب لتجاوز الهدف خلال الجولة الأولى مشات كرة لسريع واتساب تدخل سند الوفالي صلاح الدين باهي باهي المبيدي مبيد اه ولاده لاعب صانع العاب اليوم مبيد اليوم نعرفه كلاعب لاعب لكن اليوم لما نخوي الحريه بشكل اكبر لاحظوا اه ربما نافحه ربما فيها اه لاعبين عندهم كاريزما وعندهم مؤيدات اه تخليهم يصدروا اه اللعب في وسط رجال اليوم الحريه توقف من الكونغولي لكي نكتشف جوهر الرجاء ربما نخلق ايجابيه اخرى في <تصفيق> شخصيه واحد من افضل اللاعبين الاجانب في البطوله الوطنيه. داعم الكونغولي مابيدي مشا مابيدي افريقيا المستوى وجا الكونغولي كره في خد راسك مشات كره طويله تجاه عمر المطير وتدخل دفاع سريع وسامي بعد الخطوره وبرضو طيب الذي عوض رحيل نجم كبير في الجهه يومنا اسمه رشيد السيماني ابن هذه المدينه هي من مدينه واتزم الذي تالق رقعه سريع بشيء ممتاز من اللاعبين رقعه ابراهيم ضاربو عدد من اللاعبين اللي خدو في نوادي وطنية رشيد السيماني أحد من اللاعبين الكبار في تاريخ الرجاء من الجهه تعود الكره جديد يوم رجال عنده من جديد اليوم عندهم اجماع من كل المتداخلين فيه لعميل القدامى اليوم من يشتغلون في مدرسه النادي ومن يشتغلون وراء الستاره وكن للسريع من الطرف الغيمه الكره ممتازة تماديا لنرى حلقا بحثا عن هدف تعادل كانت بعيده علي شويه نسمعوا بعبد الاله فهمي ونسمعوا باللاعب القيمه هشام ابو شروان الحصان الابيض العود الابيض كما نقولوا الاسماء ابو شروان اللاعب الرشاوي اللاعب الوحيد الذي شارك في دوري افريقيا عشان دوري أبطال أوروبا معهلنا الخطار في دوري أبطال أسيا أه أيضا شاركة لما كان المحترفة في البطوله السعودية رفقة الاتحاد الآتي اتحاد شدا السعودي وشعيد نموارك المحدد من أه كبار النادي ورمشات مسند الورفالي بلولا لنديندا تعود القرى لسريع والسلام ضربة مرمالي للحارس محمد عكيد نتحول تدريجيا نحو نهاية الفصل الأول من هذه المباراة والنتيجة دفلة صفر ثلاث دقائق ونص، ثلاث دقائق عن نهاية المباراة في جولتها الأولى نتيجة واحد 1-0 بين الرجاء وسريع واتساب كرة الرجاء يا سوسة الرحيمي الرحيمي والخطأ كل الحكم حكم مباراة اليوم لسريع واتساب سريع واتساب يتمكن من تجاوز الضغوطات النفسيه الممارسه على اللاعبين في هذه المراجعه. كولي ماليز سليف بريتري كاليمار. لسريع واتساب من الطرف ريمان. شاف طويلة في منطقة الجزاء. تدخل عبد الرحيم شاكر. هذا إبراهيم ياسي أنياسي أنياسي، تريكا مونيزير. شاف كرة على السريع حول سدد الكرة. لكن تقدم دفاع مرش سريع واتسان يبحث عن انطاق في الثواني المتبقيه عليه الجوله الاولى من هذه المباراه درا مسليف كوليفالي بلو تريكا مونديزير عنده سيرسيني في خط الهجوم نادرا ما تبعنا سيرسيني وواحد المدرب في الخط الاخير بالشكل جديد لسريع واتسان كره سريعه الذي يبحث عن هدف التعادل ورشيد يوم من بطولاته اليوم على تسجيل هدف يقوده على بساط ساهر نحو مباراه دور نصف نهائي من المسابقه كورال للحارس محمد عكيد عكيد الذي لم يختبر كثيرا في الجوله هذه ورشيد صنع اللاعب نعم ورشيد كان اكثر ضغط لكن ما كانش فرص كثيره في الجوله الاولى من هذه المواجهه وشن بلال للمرمى ديزير تدخل مبيدي والكرة في التماس لسريع واتساب اخر فرص للجولة الأولى كرة في التماس المرمى مارمون ديزير خاتم وصف رباح سريع واتساب يؤمن دائما بقدرته على تأجيل هدف تعادل يبحث عن استغلال مهارة بالمدرب وبالخصوص ديال راه الكره تستخلص والحكم قال انه كشفت الكره الماضيه عمر تحلوشت توالي فقط ويستر الستار على الجوله الاولى من المباراه مباراه الدور الرومانية من الكاس الفضيه وجواير الرجال تنتظر وتحرك بأعونها في مدينه واتساب بحثا بطاقه الترشح لدور النصف النهائي لكي يكون موسما استثنائيا نرجع للسنه تابعنا كيف تجاوز سلام زغرتا اللبناني وكيف اطاح به ويبحث عن اسقاط سريع واتساب في هذه المباراه قبل الاهتمام بمنافسات البطوله الوطنيه مشت الكره لسريع واتساب دقيقة وحيدة كوقت بدأ الضائع، ما كانتش توقفات كثيرة في الجولة الأولى. ما توقفات كثيرة. تعود الكرة في خط الدفاع. سريع واتساب. كرة في محور خط الدفاع. لسريع واتساب مع ميلار ديندا، ميلار ديندا ليمابيدي. رجاء اليوم مدبره المباراه حدود الامكانيه المتوفره لكن قيم مباراه محترمه في الجوله الاولى من سريع واتساب خط دفاع متمكن عمل كبير يقوم بيلعب في كاس صلاح الدين مع ابراهيم ال ياسين وامامهم مابيدي ويبنى هذه الحريه لسوفيات رحيم ومحسن رجوع في الخط الامامي لتاديه الدوره الهجوميه والبحث عن ربما الاختلالات ونقاط الضعف في دفاع سريع واتساب نقاط الضعف القليله اليوم آخر فرص سالمة واتسال والحكم يعني الجولة الأولى والنتيجة هدف لصفا الرجاء على أمل لقائكم عن انطلاقة الجولة التانية لتحية سفيان رشيد حول القاطيس الزميل مراد سيميا ويضيفك الكرام في القاطيس التحلية معنا ألقاكم عن انطلاقة الجولة التانية لكم من ألقيبة التحية